احمد الحال ربي ربي ضعف ضعفه جوانا نحلم ونغير نعمل في بلاد ونعيش وسنين عدت منا واللي في ايدنا ما نشيل لما نرات على البيت فوق صحاب السكة شمال عارفين طب حنلاقيها يا زميل تعبت بجد وشفت الاخر زين <تصفيق> ندخل من الباب انجاز البشر لسه كالشيطان كدام كدام بتشوف الشباب ادمان بالثواب بنحارب رايح مش راكع قاسي باب الروك وطلع قافل جاسي فشيل الجماجم ايه كاس القاتل قالي بالسحر عالساخر حارق وجاب سابق اسرع من لازم الدنيا خساره مفيش مكاسب في الماتيك احنا في السيستم احنا اسرع احنا الفكتين دنيا ديالك زي ما تديري بنتشطانه عايزه نجيب ليك اهي صايص انا فلسطك ليه مش فيك اضعك بتكسل في دقيقتين ادخل من الباب انجاز البشر مثل كشيطان كداب عشبات على الحاجات من تحت الارض مش هموي ناس قطيع وعقلي فى استعباد